Tervehdys kaikille Kaisa Honkonen Suomen e oppimiskeskuksesta jälleen tässä vielä. Jatketaan tästä hybridiopetuksen kulmakivistä ja otetaan vähän niin kuin parttuu toinen osa tähän aiheeseen. Meillä jäi käsittelemättä sellaiset asiat kuin vuorovaikutus, läsnäolo ja yhteisö ja niiden merkitys oppijoille tuossa edellisessä, edellisessä videossa ja jatkan nyt oikeastaan siitä aiheesta eteenpäin. Ja jos me ajatellaan kaiken kaikkiaan sitä ää, niin kuin opetusta, niin nämähän on niitä lähtökohtia, joista me aina puhutaan. Nähän me halutaan vahvistaa ja luoda. Olisi sitten oppimistilanne ihan missä tahansa tai siis verkossa livenä ää, hybridimuodossa, missä tahansa muodossa, niin me halutaan luoda, luoda nämä kolme elementtiä siihen meidän opetuksen tueksi ja toisaalta myös oppimisen tueksi. Mutta se, että minkä takia nyt sitten on jälleen kerran tässä kohdassa niitä otetaan esille, niin sitten kun me katsotaan ja mietitään niitä hybridiopetuksen malleja, joita siinä Hannoverin paperissa puhuttiin, näitä neljää mallia, niin silloin meidän täytyy oikeasti miettiä sitä, että miten me voidaan nämä luoda, mitkä on ne kriittiset asiat, millä tavalla me vaikutetaan läsnäolon tunteeseen niin opettajan läsnäolon tunteeseen kuin opiskelijan läsnäolon tunteeseen miten me luodaan vuorovaikutusta, mitä kohtaamme me luodaan vuorovaikutusta, ja miten se yhteisö muodostuu, minkälainen yhteisö tähän tiettyyn opiskeluun, ryhmään oikeasti tarvitaan, ja se tarvitsisi muodostua. No, mistä sitten se läsnäolon tunne, mistä se syntyy, mitä se on, niin aina täytyy tietenkin muistaa, että se on yksilön itsensä tuntema kokemus tai tunne toisesta, tai itsestä, sitä tilanteesta, että onko mä läsnä, onko mä tässä hetkessä läsnä, tai onko tuo toinen ihminen läsnä. Ja se on puhdasta tunnetta, miten me voidaan luoda ja vahvistaa tällaisten tunteiden syntymistä. Niihin voi vaikuttaa esimerkiksi tunne siitä toisen ihmisen aitoudesta, siitä persoonasta ja identiteetistä, joka välittyy, kun me puhutaan. Mä usein Heilutan käsiä puhuessani ja jos ollaan live-tilanteissa, niin yhtä lailla mä toivon, että tässä verkkotilanteessa mä pystyn luomaan aidon, aidon, kuva, niin kuin, aidon kuvan itsestäni persoonana ja toisaalta että millainen ihminen mä olen. Ja siihen liittyy äärettömän isona elementtinä välittömyys. Me ollaan spontaanisti oma itsemme tässä tilanteessa. Se ei aina ole kameraa helppoa, mutta ainakin pyritään siihen. Harjoittelemallahan se sitten sieltä tulee. Ja ehkä viimeisenä pointtina se tunne siitä läheisyydestä ja yhteisyydestä. Millaista kieltä me käytetään, puhutellaanko me tällä niin kuin esimerkiksi videoilla ja verkossa ollessa toisistamme nimillä vai, ja, ja otetaan kontaktia toisiimme ahkerasti. Ne on ne keinot, joita meidän täytyy lähteä luomaan tietoisesti, varsinkin kun me ollaan etänä, ja miten se sitten tapahtuu, kun me ollaan siinä hybriditilanteessa, Jos on joku vuorokertojärjestelmä, niin ettei käy sillä tavalla, että se, joka on siellä etäjaksolla, jääkin ihan yksin ilman yhteisöä sinne puurtamaan yksinään toiseen päähän. Miten me se tehdään, että siinä on pysyy osana, osana sitä porukkaa ja toisaalta, että tunnetaan, että muut on läsnä siinä ympäristössä, siinä yhteisössä, jossa työskentelen. No, milloin puhuva pää, niin kuin mä olen tässä nytte, niin milloin puhuva pää riittää? M mitä siinä tilaisuudessa itse asiassa tavoitellaan ja mitä osallistujia pitäisi saada? Nämä ovat nyt nämä videot tullut höpötysvideoita ja näissä on niin Lähinnä on ollut se, että ollaan sitä pohjatietoa, sitä pohjaa yritetty rakentaa, jotta voitaisiin lähteä siihen yhteiseen keskusteluun, kun, kun sitten tavataan. Mitä tässä osallistujilta odotetaan, kuinka paljon niitä osallistuja on tulossa mukaan. Jos meillä on iso porukka, niin silloin ehkä voi täytyy tehdä se rajaus, että yksi puhuva pää kerrallaan, niin sillä toimitaan. Paljonko meillä on aikaa, miten se vuorovaikutus siellä toteutetaan. Ja sitten jälleen kerran palataan aikaan uudestaan, että riittääkö se aika sitten varmasti niihin meidän vuorovaikutustehtäviin, ja vuorovaikutusmalleihin ja siihen yhteistyöhön ja osallistumiseen, jota me siinä tilaisuudessa ollaan lähdetty hahmottelemaan tai tavoittelemaan. No sitten se osallistujien läsnäolo. Jos vaan voidaan, niin ainahan se, että me saadaan videot päälle. Minusta on ollut hauskaa nyt seurata, että tämän viimeisen vuoden aikana alkuun oltiin aika kankeita ja hitaitakin laittamaan videoita ja vähän oltiin silleen, että voiko tässä video laittaa päälle ollenkaan. Mutta nyt on tullut tämä tapa, että silloin kun me sitten mennään breakout-ruumeihin tai pienempiin ryhmiin, niin laitetaan videot päälle, tervehditään, moikataan, esitellään itsemme osallistutaan niiden pienemmässä porukassa siihen tehtävän tekoon. Mutta sitä aina on tärkeää, että meillä on se sovittu yhteinen etiketti, yhteiset säännöt, joiden mukaisesti me toimitaan, että kaikki ne tietää. Ja se on varmasti yksi niitä asioita, mikä pitää aina muistaa sinne jonnekin tuoda esille, että mitä me odotetaan osallistujilta, millä tavalla me osa toivotaan heidän olevan paikalla tai osa sitä yhteisöä työskentelevän meidän kanssa. Mitkä ne on ne meidän yhteiset, yhteiset pelisäännöt, joiden mukaisesti toimitaan. Vuorovaikutusta varten tässä on muutamia ilmaisia työkaluja, helppoja ilmaisia, Nämä on varmasti osa jo teille tuttujakin, mutta otetaan ne vielä varmuuden vuoksi esiin useimmissa kokous kokoustyökaluissa tai kokousvälineissä näissä zoomeissa, miiteissä. Teamsissa. Näissä on kaikissa omia kyselytyökaluja, erilaisia polsseja tai mitä ne sitten missäkin on, joita voi hyödyntää sen kokouksen yhteydessä. Tai sitten niin kuin foorumilla on nyt sitten H5P, niin sinne voi laittaa käyttää sieltä sitten työvälineitä kysymykseen ja kyselyiden, mielipiteiden, kysymysten esittämiseen. Mutta sitten semmoisia niin ilmaisia, jos haluaa kokoota semmoisen oman pienen työkalupakin. Mentimeter, Word, Arti, Asperger, Guardian, Jambordia. AV vappi Et Esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita voitte käyttää. Ja kannattaa kokeilla, että niin noissa ilmaisi se kiva puoli, että voi testata ja hakea sitä, että mistä, mistä itse tykkää. No, millä tavalla sit me saadaan sillä, että vetäjä on tässä kaikessa läsnä, niin ehkä se kaiken A ja O on ole oma itsesi. Ja just se, että oma puhet tapa, ilmeet, eleet näkyy siellä verkossa. Ja tässä niin korotetaan sitä, että voi puhua tietoisesti meistä. Ja mä itse varsinkin kun me tehdään yhdessä töitä aikuisoppijoina, opitaan koko ajan toinen toisiltamme, joku johdattelee aiheeseen ja sitten jatketaan yhteistä matkaa siitä, niin silloinhan tämä on meidän yhteinen oppimismatkamme. Ja nimenomaan opintopiiri ajattelu kaiken kaikkiaan on se, että me kaikki yhdessä kokoonutaan tämän aiheen ympärille ja me olemme yhdessä se oppimisyhteisö, yhteisö jotka sitten tutustuvat aiheisiin ja tuovat siitä eri näkökulmia esille. Tämä, aika paljon, Tämä on jo tuttua kauraa, tervetuloa, toivotuksia. Tehdään äänitestejä, kyselellä millaista säätä on eri puolilla maata, vähän että miten jo osallistujille kuuluu, miltä se heidän arki näyttää, millaiseen tilanteeseen. Me siihen tupsahdetaan, otetaan kaikki mukaan. Sidotaan ainakin hetkellisesti kiinni siihen meidän yhteisöön, josta on semmoinen live-hetki, että me on kaikki paikalla. Ja yksi tärkeistä, kaikista tärkein asia varmasti siellä on, että no joo, osallista osallistuja ja kuuntele, mutta sit ennen kaikkea kuule, millaista palautetta saa. Ja mä toivon, että mä saan teiltä paljon palautetta, niin että mä voin itse kehittää tätä, tätä aihepiiriä, jota ollaan nyt tässä alun johdannossa käsitelty. Ja toisaalta myöskin, että jos on jotain, miten mä voin parantaa omaa, omaa materiaalia ja niin omaa toimintaa tämmöisenä johdattelijana, niin. Kaikki palaute on lämpimästi tervetullut, ja mä lupaan kuulla sen ihan sellaisenaan, kuten sen mulle kerrotte. Kivistyksellä näistä kulmakivistä voitaisiin ottaa huoneentaulu, että kaikki lähtee siitä suunnittelusta. Mitä me ollaan tavoittelemassa, mitkä ne on ne osaamistavoitteet, joihin meidän pitää päästä, mikä se meidän tilanne on. Millaista opetusprosessia me halutaan suunnitella ja mikä se hybridiopetuksen näkökulmasta on ne vaihtoehdot, joilla me lähdetään sitä toteuttamaan. Mikä on se tilanne, jossa me kaiken kaikkiaan ollaan, miten me voidaan siihen tilanteeseen valmistautua. Ennen kaikkea hirvittävän tärkeää, että jos se löytyisi se työpari kanssa voi siinä tilanteessa ja sen kokonaisuuden aikana sopia siitä työnjaosta. Onko kyse chatin seuraamisesta, onko kyse teknisten haasteiden ratkamisesta, ratkomisesta, onko oppimisprosessissa jotain. Miten te voitte sitä työtä yhdessä, yhdessä ammattilaisena kollegoina jakaa? Sitten on se rytmitys. Tilaisuuden, kokonaisuuden rytmittäminen kaiken kaikkiaan, missä kohdin ja miten osallistujat tulevat mukaan. Pidetään niistä aikatauluista kiinni. Ja sitten se viimeinen, mikä on pakko aina todeta, että varaudutaan siihen, että joskus vaan kaikki menee mönkkää ja työkalut ei toimi. niin Miten me sitten toimitaan? Miten me saadaan ne materiaalit eteenpäin? Miten me saadaan se kokonaisuus opiskelijalle, että hän voi sitä hyödyntää? Kiitos paljon Tästä. Tässä on nyt ollut tämä pieni johdanto-osuus tähän kaiken kaikkiaan, tähän meidän teemaan. Ja omasta puolestani kiitän paljon, että olette, olette tätä seuraa. Kiitokset. Moi moi!